آه آه آه آه قلبي محيط الشواي. ترك قلبي ترك قلبي مي مي مي مي ومحيط الجوك يشلها وجروح صارت من جفا Tell them all I should يا يا بشلها قصدهم بس يبعدونك عليّا عليّا عليّا الزمان وغدره ما مت من طعناية الزمان وغدره موسيقى موسيقى يا عباس ديوان خالي انا ما مت من طعناية الزمان وغدره بل مدب بالقول الفداح صديقي وهذا السلحة من الغالي كل الحضور بدون استثناء دوانية وزلم الدوانية تاج راسي أحمد الركاو ما عيني الغوالي كل الإجاني كل الحضور بايا بايا كل الحضور سمير وربعة بيت موجد الإعلام حيدر ديوان العلم كل الحضور وعلى راسي ما <ممت> بتمل <مت> طعنايه الزمايله وغدر هي بتوب القول البدا حستي قصدي قصدي قصدي قي بهول رفاقه ورفاقه يي ما كم شرتك لك والرب ما وجرحهم اللي حجيا اكيد مرحب حب الغالي قرار يحمي داوي قل الجنية تمنئي الصداقة بوضع رفاك بكفر بحر نجف طعنايات فيها جربت ربعي والله شاهد ما جرعت دلويا واحد، جربت ربعي والله شاهد ما جرعت دلويا ترجمة <تصفيق> موت على الاخر يا حميد يعني حسن القصاب العيون ايون القصاب جاسم القصاب جاثم القصاب على راسه يعني حسين الطويل يعني القريطات كل الحضور كل الحيانة وينك يا حدر ديوان تعال يمي احلى مازن الحمداني الله الله وهذا اس الهداوة باسم حسين الحكامي الكل الحضور بدون استثناء قريط مرتضى القريطي بعد مرتضى القريطي حسن القريطي وباسم قريط ويدللون علينا ابي كسار أمير كسار حسين الكوفي واحلى البكسار أول البكسار بويا أها هيد حسين القريطه ماي يعيني وهي مردود الحسين الحشام ماي يعيني وهي الله الحشام او الله عباس ديوان المعدل مرتضى القريطي اها لحسن الحجام حسن مؤيد القريطي ماي عيني حسين الحجامي عباس ديوان الذهب حي القريطي يا ماي عيني اها هاي مردوده ابن ابن ديوان اسرع من سقوط الموصل مودي يا حمودي الحجامي القريطي مرتضى القريطي عشان القريطي اكيد تاج وباج يعني الدور نتي عماد وقصي اللي, وقصة اللي وعلى او على راس الشلنعل قلعا هاي يا حميد يا حبيبي أس الهداوة أس باسم قريط غازي أحلى مازن أو بعد مازن وكل من حيانا دواد بيت ديوان بعد بيت ديوان بعد بيت ديوان رهب اقريط وبعد اقريط تحياتي لكم جميعا ما يعيني I'm hey! هذا على قد ما جيد والسلفينكم <تصفيق> وبيني اي غصبا غصبن علي مثلك ما ما لقيت لما رؤون العاقلون ويأتمن أهي من لمن اهواه عقلية ما رأى العقل لم يعتمي أهيماً لما الأهواء وعقلي ذاهب ولما رأى أنا بالأمس عاقلاً ألصابتك عين قلت عيناً وحي ايي ايي <تصفيق> وهذا اسل هداوي يا حميد يا حبيبي اكيد عباس الديوان ابن عم الزود حزام الظهر اكيد عباس الديوان حيدر الديوان بغيابه الله يعوده بالسلامه عباس الديوان اخوي الضلع <تصفيق> واحد نجف حسين ابو تشام او يدلل تاج راس الصاحب دوم دوامك المنى وقدره ومن طبع فلا اخونا وقدرا بها قدره رمضان انا وقدره بها قدره اخوي ما لزلك خوي يا أخي الله ولد ما جاء أواب وين جاء ما جاء أواب وين جاء صاحي بلي كلها. ترجمة <تصفيق> كل قالت لراحل شيل يا يمّا يا يمّا يا إيه أنا قالت لجدي إحنا يا الله هذا عسل هداوة طف الآلات كلها يا حميد بسم ما أدري نشى إخويا قيصر قيسر اللي القصاصي الهداوة الكساسي وين مطلوبين على الاستديو كل الحضور الحيانه والما حياني خص نصنع حسين ابو شوارب ما يعيني بعد حسين ابو شوارب يبقى حسين ابو شوارب تحياتي لك يا بن ديوان